صاحب نفسك كما قال ابن القيم رحمه الله اعتني بنفسك لأنه لن يقاسمك الوجع صديق ولن يتحمل عنك الألم حبيب ولن يسهر بدلا منك قريب اعتني بنفسك واحمها ودللها ولا تعطي الأحداث فوق ما تستحق لا تبحث عن قيمتك في أعين الناس ابحث عنها في ضميرك فإذا ارتاح الضمير ارتفع المقام وإذا عرفت قدر نفسك فلا يضرك ما قيل فيك لا تحمل هم الدنيا فإنها لله ولا تحمل هم الرزق لانه من الله ولا تحمل هم المستقبل لانه بيد الله، فقط احمل هما واحدا كيف ترضي الله؟ لانك اذا ارضيت الله رضى عنك وكفاك واغناك، لا تيأس من حياه ابكت قلبك وقل يا رب عوضني في الدنيا والاخره، فالحزن يرحل بسجده والفرح ياتي بدعوه، لن ينسى الله خيرا قدمته ولا هما فرجته ولا عينا كادت ان تبكي فاسعدتها. عش حياتك على مبدا كن محسنا حتى وان لم تلق احسانا ليس لاجلهم بل لان الله يحب المحسنين فصاحب نفسك